La vida ens donarà moments de salut i de benestar Però també hi haurà moments de dolor i de malaltia Moments de la nostra vida que procurarem superar de la millor manera Per tal de viure una vida plena una vida en què cada dia prenem moltes decisions, entre les quals, ara també, la que afecta al final de la nostra existència. Una decisió que es plasma en el testament vital, el document de voluntats anticipades que adrecem a l'equip mèdic que ens atendrà amb les instruccions que volem que es tinguin en compte quan arribi el moment, en el cas de no poder-les expressar. I perquè tenim dret a no patir dolor i a morir acompanyats de les persones que estimem, ara també podem sol·licitar l'eutanàsia en el cas d'un patiment greu, crònic i incapacitant, degut a una malaltia o sofriment incurables. Una decisió més a la nostra vida i una forma digna de finalitzar una vida digna.